Raskausdiabetes on sokeriaineen vaihdunnan häiriö, joka todetaan ensimmäisen kerran raskauden aikana. Raskauden jälkimmäisellä puoliskolla elimistön insuliiniresistenssi lisääntyy hormonien vaikutuksesta, jolloin insuliinin tarve kasvaa. Insuliinin tarpeeseen nähden haivan betasolujen tasolujen insuliinin eritys on puutteellista, joka aiheuttaa raskausdiabeteksen kehittymisen. Raskausdiabeteksen riskitekijöitä ovat synnyttäjän ylipaino, liian vähäinen liikunta sekä epäterveelliset ruokailutottumukset. Riskitekijöihin kuuluvat myös munasarjojen monirakkulaoireyhtymä, aiemmin syntynyt yli 4,5 kiloa painava lapsi sekä synnyttäjän korkea ikä. Lisäksi aiemmassa raskaudessa diagnosoitu raskausdiabetes nostaa uudelleen sairastumisen todennäköisyyttä. Riskitekijöitä minimoimalla voidaan ennaltaehkäistä raskausdiabeteksen kehittymistä. Tärkeintä ennaltaehkäisykeinoja ovat terveellinen ruokavalio, monipuolinen liikunta, normaalipainon ylläpitäminen sekä painon pudotus, jos äidillä on raskautta. Raskausdiabetes todetaan sokerirasituskokeella, joka tehdään suuremmalle osalle odottavista äideistä. Sokerirasituskoet tehdään yleensä raskausviikoilla 24-28. Sokerirasituskoet tehdään jo raskausviikolla 12–16, jos äidillä on todettu aikaisemmin raskausdiabetes. Aikaistetun sokerirasituskokeen indikaatioita ovat myös odottavan äidin runsas ylipaino, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä, suun kautta otettava kortikosteroidilääkitys tai jos jollakin lähisukulaisilla on todettu tyypin 2 diabetes. Jos alkuraskauden sokerirasituskokeen tulos on normaali, uusitaan raskausviikoilla 24–28. Sokerirasituskokeeseen saavuttaessa odottavalta äidiltä mitataan verensokeri 12 tunnin paaston jälkeen. Verensokerin mittauksen jälkeen asiakas nauttii sokeria sisältävän liuoksen. Tunnin ja kahden tunnin kuluttua liuoksen nauttimisesta otetaan uudet verinäytteet. Jos yksikin arvoista on yhtä suuri tai ylittää annetun raja-arvon, Diagnosoidaan äidillä raskausdiabetes. Diagnoosin saamisen jälkeen raskausdiabeteksen hoidon suunnittelu aloitetaan äitiysneuvolassa. Hoidon tavoitteena on pitää odottavan äidin veren glukoostaso mahdollisimman normaalina koko raskauden ajan. Hyvä kokonaishoitu koostuu verensokeriarvojen omaseurannasta, ruokavalio- ja elintapaneuvonnasta sekä tarvittaessa lääkehoidosta. Hyvällä hoidolla pystytään vähentämään raskausdiabeteksen aiheuttamia haittoja. Verensokerin oma seurannan tavoitteena on löytää asiakkaalle sopiva yksilöllinen ruokavalio, jolla veren glukoosiarvot saadaan pidettyä viitearvoissa. Tarkoituksena on myös selvittää, riittääkö pelkkä ruokavaliohoito vai tarvitaanko sen tueksi lääkehoitoa. Oma seurannan avulla asiakas oppii huomaamaan, miten esimerkiksi ruokavalio sekä liikunta vaikuttavat verensokeriarvoihin. Äitiysneuvolasta asiakkaalle annetaan verensokerin seurantaan tarkoitetut mittausvälineet sekä ohjataan niiden käytössä. Äitiä opastetaan tarkistamaan verensokeri aina ennen aamiaista sekä tunnin kuluttua ruokailun päättymisestä. Ennen ruokailua tavoitearvo on alle 5,5 millimoolia litrassa ja vastaavasti tunnin kuluttua ruokailusta alle 7,8 litrassa. Mittaukset voidaan tehdä tarvittaessa myös pääaterioiden yhteydessä. Mittausten tiheys määritellään asiakaskohtaisesti oma seurannan tulosten perusteella. Jos tavoiterajat ylittyvät toistuvasti elintapahoidosta huolimatta, asiakkaalle tehdään lähete äitiyspoliklinikalle jatkotutkimuksia ja lääkehoidon harkintaa varten. Ruokavaliohoito on raskausdiabeteksen kulmakivi. Äityisneuvollassa asiakkaalle kootaan raskausdiabeteksen ravitsemussuositusten mukainen yksilöllinen ruokavalio. Ruokavaliohoidossa yhdistetään yleiset raskausajan ja diabeteksen hoidon ravitsemussuositukset. Keskeistä on säännöllinen ateriarytmi sekä laadukas ateriasisältö. Ravitsemusohjauksen tulee olla asiakaslähtöistä ja havainnollistavaa, sekä siihen tulee varata useita ohjauskertoja. Säännöllinen liikunta raskauden aikana parantaa sokeriaineen vaihduntaa sekä auttaa painonhallinnassa. Raskaana oleville on voimassa sama liikuntasuositus kuin muulle väestölle. Suositusten mukaan liikunnan olisi hyvä olla monipuolista, sisältäen sykettä nostattavaa liikuntaa, lihaskuntoa ja kehonhallintaa. Arkiaktiivisuus on tärkeässä roolissa. Liikunnasta on hyötyä raskausdiabeteksen hoitotasapainon ylläpitämisessä, sillä liikunta parantaa sokeriaineenvaihduntaa. Itse sairauden ilmaantumista ei kuitenkaan pystytä liikunnan lisäämisellä ehkäisemään. Jos liikunta aiheuttaa kohdun sopistelua, tulee sitä silloin vähentää tai siirtyä vähemmän kuormittaviin lajeihin. Jos raskausdiabeteksen ruokavaliohoito todetaan riittämättömäksi verensokeriarvojen omaseurannan perusteella, aloitetaan lääkehoito elintapahoidon tueksi. Lääkehoitovaihtoehtoina ovat pistettävä insuliini sekä tablettimuotoinen metformiini. Insuliinilääkitys suunnitellaan potilaskohtaisesti ja aloitetaan äityyspoliklinikalla synnytyssairaalassa. Äitiyspoliklinikalla odottavalle äidille opetetaan vaihe vaiheelta insuliinikynän valmistelu, pistoskohdan valinta ja pistäminen sekä käytetyn neulon oppinen hävittäminen. Tablettimuotoisen metformiinin käyttö raskausdiabeteksen hoidossa soveltuu erityisesti asiakkaille, jolla on reilusti ylipainoa tai diagnosoitu munasarjojen monirakkulaoireyhtymä. Sillä metformiinin on todettu vähentävän maksan sokerin tuotantoa, helpottavan painonhallintaa sekä parantavan insuliinin toimintaa kudoksissa. Raskausdiabeteksen merkittävin seuraus on sikiön poikkeavan suuri kasvu eli makrosomia. Sikiötä pidetään poikkeavan kookkaana, jos sen paino täysiaikaissa raskaudessa on yli 4,5 kiloa. Raskaustyöpäetikoiden sikiöillä vartalon ympärys kasvaa normaalia runsaammin. Sikiön suuri koko lisää riskiä sikion hapenpuutteille, ulosauttoongelmille sekä äidin synnytysrepeämille. Raskausdiabetes myös lisää vastasyntyneen hengitysvaikeuksien riskiä ja heillä on myös suurentunut riski korkeisiin veren bilirubiiniarvoihin. Raskaustyöpäetikon synnytystä suunniteltaessa. On otettava huomioon muutamia erityispiirteitä riippuen siitä, onko raskausdiabetiksen hoidon tueksi tarvittu myös lääkehoitoa. Mikäli odottavan äidin glukositasapaino on hyvä eikä raskauteen liity muita komplikaatioita, voidaan ravitsemushoitoisten raskausdiabetikoiden raskauden antaa mennä 7-10 vuorokautta yli lasketun ajan. Ravitsemushoitoisen raskausdiabeetikon sikiön paino ja sopiva synnytystapa arvioidaan neuvolassa raskausviikoilla 37–38. Synnytystapa valitaan yksilöllisesti ottaen huomioon sikiön painoarvio ja mahdollinen suurikokoisuus. Synnytystavan valintaan vaikuttavat synnytyksen eteneminen, aiempien synnytysten kulku, lantiolöydös sekä kaikotutkimuksiin liittyvä virhemahdollisuus. Lääkehoitoisten raskausdiabetikoiden synnytyksen käynnistämistä tulee harkita raskausviikon 38 täytettyä. Käynnistyksellä pyritään välttämään sikiön makrosomiaan liittyvät alatiesynnyksen ongelmat. Synnytys tulee kuitenkin käynnistää viimeistään laskettuun aikaan mennessä. Raskausdiabetteestä sairastava äiti tarvitsee synnytyksen aikana tavallista tarkempaa seurantaa. Verensokereita seurataan synnytyssalissa 1–2 tunnin välein. Synnytyksen aikana tavoitteena on veren normoglykemia, jolloin verensokerin tavoitearvo on 4–7 litrassa. Synnytyksen aikana insuliinihoitoa jatketaan tavanomaisin annoksin, jos synnyttäjä ruokailee normaalisti. Metformiinia käyttävät äidit on ohjeistettu lopettamaan lääkkeen käyttö viimeistään vuorokausi ennen suunniteltua synnytystä. Raskausdiabeetikon vastasyntyneillä on suurentunut riski hypoglykemiaan. Hypoklykemia-riskin vuoksi vastasyntyneen verensokereita seurataan tiheästi. Vastasyntyneen lapsen veren glukoosipitoisuus saattaa olla poikkeavan matala, jolloin aivojen saanti on vaarassa häirintyä. Poikkeavan matalan verensokeiden raja-arvo on 2,6 millimoolian litrassa. Syntymän jälkeen vauva pyritään saattamaan mahdollisimman varhaiseen ihokontaktiin sekä aktiiviseen ja tiheään rintaruokintaan. Tarvittaessa vastasyntyneelle annetaan lisämaitoa. maitoa. Synnytyksen jälkeen ensimmäisten syöttöjen olisi hyvä tapahtua jo synnytyssalissa ja syöttöjä tulisi jatkaa kahden tunnin välein. Synnytyksen jälkeen verensokeriarvot yleensä korjaantuvat ja raskausdiabetiksen lääkehoito voidaan lopettaa. Äidin verensokereita seurataan synnytyksen jälkeen 1-3 vuorokauden ajan, jotta voidaan varmistaa, ettei synnyttäjä tarvitse enää insuliinia. Kaikkien raskausdiabetiksen sairastaneiden sokerirasituskoe uusitaan raskauden jälkeen. Lääkehoitoa käyttäneille raskausdiabeetikoille tehdään sokerirasituskoe 6-12 viikon kuluttua synnytyksestä. Jos diabeettista on hoidettu ainoastaan elintapahoidolla, tehdään sokerirasituskoe noin vuoden kuluttua synnytyksestä. Sokerirasituskokeen lisäksi kaikilta raskausdiabeteksen sairastaneilta seurataan painoa, pyöterön ympärysmittaa, verenpainetta sekä veren rasva Seurantaväli riippuu sokerirasituskokeen tuloksesta. Normaalilla tuloksilla seurantaväli on kolme vuotta. Raskausajan jälkeisellä seurannalla on tarkoituksena löytää ne äidit, joilla on ongelmia glukoosiaineenvaihdunnan vaihdunnan kanssa tai viitteitä metabolisesta oireyhtymästä. Raskaus on ikkuna naisen myöhempään terveyteen. Raskausdiabetes uusiutuu noin joka kolmannella ja sairastettu raskausdiabetes lisää synnyttien riskiä sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen. Raskausdiabeteksen uusiutumista ehkäistäessä olennaista naistaan antaa ohjausta sekä neuvontaa terveyden ylläpidosta. Jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella tulisi olla valmiudet tukea yksilöä ja perhettä raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyssä sekä hoidossa.